Nové kamery a termokamery hlídají elektrobusy v dopravním podniku města Hradce Králové. Tím, že jsme největším provozovatelem elektrobusů v rámci celé České republiky a jsme ty inovátory, tak jsme se zamysleli nad tím, když v, ať ve Francii, Německu nebo i v České republice došlo k nějakému zahoření autobusu, došlo to právě při nabíjení, tak abychom neohrozili celý náš areál, naše autobusy, nabíjecí místa tak jsme připravili termokamery, které hlídají a předem informují o tom, že někde přichází ke zvýšení teploty a možnému riziku zahoření autobusu po případě celého areálu. Systém se skládá z 30 termokamer, zejména, který neustále dohlíží na odstavený elektrobusy připojený na nabíjecí stanici. V případě vyhlášení poplachu se rozjezní alarm a vizuální ještě signalizace Informace se dostane i na ohlašovací pult, který je na vrátnici dopravního podniku. Další informace se dostane na dispečerské pracoviště a vybraným zaměstnancům na mobilních zařízení.